طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام قد أعطى الله سبحانه وتعالى الجن قدرة عجيبة على التشكل بأشكال مختلفة والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر الخبيث وفيهم الفاسق وفيهم العاصي وفيهم الطائع وقد يكلمهم بعض الناس ويكلمونه فيتشكل الجن في أشكال كثيرة ومنها التشكل في صورة الإنسان كما جاء الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه في صورة رجل فقير وأخذ يحث من طعام الصدقة، فقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام، فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال أبو هريرة رضي الله عنه، فخليت عنه وتركته، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله، فقال صلى الله عليه وسلم، أما إنه قد كذبك وسيعود، وقال في اخر الحديث اتعلم من تخاطب من ذلك يا ابا هريره قال لا قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان وقد يتشكل الجن في صوره حيوان كالكلب الاسود مثلا كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان قال ابن تيميه رحمه الله والجن تتصور بصوره الكلب الاسود وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة. فعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان كما يتشكل الجن بشكل الحيات والثعابين ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت وذلك خشية أن يكون هذا المقتول جنيا قد أسلم ففي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه ابو لبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه جنا قد اسلموا فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثه ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان ويجب على الانسان الا يشغل نفسه بالقطط السوداء كونها تفتح بابا من الوسواس على نفسه ونصح صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ العبد بالله تعالى منها عند رؤيتها باللون الأسود لأن الغالب أن الجن والشياطين لا يتمثلون في شكل القطط ولكن يتمثلون في الكلب لأن القطط من الطوافين علينا والطوافات فعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه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 فالقطط من الحيوانات الأليفة الساكنة في المنازل والطرقات وكذلك تخالط الناس سواء كان لونها أبيض أو أسود وذلك يعني أن كلام البعض عن أن الجن أو الشياطين متمثلة في القطط ليس له أساس من القرآن والسنة إلا أن يمكن ويجوز للمسلم أن يستعيذ منها ومن كل حيوان أسود بقول أعوذ بالله منك إن كنت جانا فعلى المسلم أن يتحصن بذكر الله عز وجل وأن يلتزم بأذكار الصباح والمساء وأن يستعيذ بالله تعالى من شرور الجن والشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك